Площа цього бомбосховища понад 100 квадратних метрів. Раніше воно перебувало на балансі одного з миколаївських підприємств. Після закриття заводу бомбосховище перетворилось на звичайний підвал. Мешканка будинку Катерина розповідає, що тут було багато сміття, а лаз та другий вихід завалені. Попри це, з початком війни люди почали використовувати укриття за призначенням. Особливо в начале війни і, в принципі, в час війни, дуже багато приходило людей з маленькими дітьми і приносили підкузники, і у нас тут стояли просто камні. На камнях лежали доски, і сверху одеяла там, баклашки стояли рядом. Ну, як могли, виживали тут. Тобто тут навіть туалета не було. Добровольчий загін приступив тут до робіт більше місяця тому. Ввезли мусор, зробили часний світ. Зразу занесли жильців воду, занесли сюди дивани свої, щоб можна було знаходитися. Ну а потім почали вже проводити роботи по відбиванню, коли успокоїлися, провели новий світ красивий, щоб, щоб були розетки, щоб було десь питання, щоб вони могли знаходитися. В загоні 14 людей. Сюди вони приходять по черзі, в залежності від вільного часу. Задачі розподілені. Є штукатури, електрики, інженери та представники інших професій что у нас получается так, что когда война началась, все взяли оружие, каждый на своем посту. А затем, когда наше подразделение добровольческое сдало оружие, а нас в армию не берут, но мы понимаем, что э, мы сидеть дома не будем, и мы приняли решение, что надо делать то, что надо делать. А самое необходимое сейчас это защитить семьи наших бойцов, которые защищают нас на фронте збільшують Україну. Тому ми зрозуміли, що реально їх нашим сім'ям, ми допомагаємо їм. Крепкий тил, крепка армія. Це перший об'єкт бригади. Зараз ремонтні роботи виконані на 60%, розповідає Олег Кричун. Вивезене сміття, прокладена нова електропроводка. Повністю відбудований лаз, який веде на зворотній бік будівлі. Він був завалений повністю. Його взагалі не було, вот этого будинку не було, це вже ми будували. І зараз йде процес, зробляються рішотки і крыша на нього. Тут ми накрили виробна крыша. Триває штукатурка стін. Всі елементи зі стелі, які могли відвалитись, відбили. Металеві частини перекриття покрили ґрунтовкою. Гроші на матеріали збирали самі представники добровольчої бригади. Костянтин Сизов звернувся за допомогою до своїх закордонних знайомих, які допомогли. Хоча там ну, не такі вже великі кошти, але це нам дало змогу закупити дроти, кабелі, матеріали для штукатурки, помпу фікальну, тому що ну, туалет розташований нижче рівня поверхні. На облаштування бомбосховища лавками, нарами та іншим необхідним добровольці подали запит на грантову програму. У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розповіли, що в місті налічується близько 200 бомбосховищ та 500 тимчасових укриттів, тобто облаштованих підвалів. Закінчити цей об'єкт добровольці планують протягом місяця. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.